Sursă Claus Iohannis, vizit neașteptat, în această seară, asist la o premieră. Presubliniere din Tele Iohannis, particip miercuri seara, la Teatrul Național București la premiera filmului documentar românian înglânzit, au precizat pentru Ager Pres surse oficiale. Filmul este, un documentar despre pedurile României sublinierei urmează să intre în aprilie sublinierei în cinematografe. Lungmetrajul a fost realizat de The European Nature Trust.